Moja stará Ja nebolí moja hlava Uvarce mi koštivalu Priložce na moju hlavu Uvarce mi koštivalu Priložce na moju hlavu Keďši prišol sebe moja Hanča nie pre tebe Moja Hanča pre Co jej kupil merovnička Moja Hanča pre Janička Co jej kupil Kto nechce doma robiť Pana na z nami chodzíť Z nami, z nami, beťarami, buzečierka s so ostrožkami Z nami, z nami, beťarami, buzečierka s so ostrožkami Nepuďte ku šumnej pomešu, na nechce Pýtaj, ja ľuďem, kutej, som ju, dluhaj, kých si Pírečko mi za klobuči dajú, Pírečko mi biju, za klobuči dajú, Pírečko mi, mi biju, po šulečku šijú, abo me obeša, me abo me obeša,